נים הוא משחק שבו משחקים שני שחקנים. מטרת המשחק היא לקחת את האבן האחרונה. מי שרוקח את האבן האחרונה, מנצח. בכל פעם שמשחקים משחק נימ, מחליטים מראש כללים לגבי מספר האבנים שמותר לקחת בכל תור. פה הוא נראה משחק נים בין שני שחקנים, כשהכלל הוא שכל שחקן יכול לקחת בתורו כמה אבנים שהוא רוצה. בערימה ההתחלתית, 10 אבנים. חוכמה גדולה במקרה הזה השחקן הראשון פשוט יגרוף לעצמו את כל האבנים והוא ניצח משום שהוא זה שלקח את האבן האחרונה לא משנה כמה אבנים יש בערימה במשחק עם הכלל הזה תמיד ינצח השחקן הראשון עכשיו נראה משחק נים בין שני שחקנים כשהכלל הוא שכל שחקן יכול לקחת בתורו רק עד תשע אבנים ולא יותר בערימה ההתחלתית עשר אבנים השחקן הראשון יכול לקחת עד תשע אבנים נניח שהוא לוקח תשע נותר אבן אחת השחקן השני יגרוף אבן זו וכעת הוא זה שניצח במשחק כמובן, השחקן הראשון לא חייב לקחת תשע אבנים הוא יכול פחות למשל ארבע זה משאיר אמנם שש אבנים אבל לא משנה התוצאה השחקן השני פשוט יגרוף את ששת האבנים ושוב ינצח. במשחק עם הכללים האלה, השחקן השני תמיד ינצח. ומי ינצח במשחק נים כשיש בה רימה ההתחלתית עשר אבנים? והכלל הוא שכל שחקן יכול לקחת בתורו אבן אחת או שתי אבנים או שלוש, אבל לא יותר. Hmm? בשביל לענות על השאלה הזו, נלמד לנתח סוגים שונים של משחקי ול נבה מי נצח בהם. בע כמובן חה קמובן שסחקנים חחמים בלוסים טויות טיבשיות.